Хлопці та дівчата долають смугу перешкод. Серед них 13-річна Вероніка Яценко. Я розбирала автомат Калашникова з закритими очима. Я це навчилася, ми це знаємо, як робити, тому що наш класний керівник займається захистом вітчизни. В нього є предмет. До табору приїхали учні Городоцького ліцею, що на Хмельниччині. Хлопці навчаються у кадетському класі, показують комплекс прийомів, яких навчилися. Учасникам військово-патріотичного вишколу волинська Подійська Січ було запропоновано показовий виступ, який носить назву «Дорога на Схід», показовий виступ, який включає в себе комплекс Барсу. Це бойова армійська система. Андрій Тарабарін приїхав з Лисичанська. Хлопець каже, з собою привіз прапор міста. «Більше всього подобається збірка-розбірка автомата. Вона допомагає моториці рук. Ти більше всього запам'ятаєш та не будеш забувати». Для дітей організували польову кухню. Кухарка Олена розповідає, що готує дітям. Ячміна каша, був розсольник, був салат з помідор, це був в нас обід. Зранку в нас була гречка, ввечері ми варили опять же, їм кашу, сьогодні в нас горох, борщ і з, капуста, з капусти салат. Ветеран російсько-української війни <питрична> Дмитро Мельничук дірність, розповів, чого навчатимуть парті, дітей. «Тобороки мають пройти – це курс лекцій національно традиційного виховання, історичних подій, це курс підготовки збірки-розбірки автомата, естафета з смуги перешкод, збірка-розбірка автомата, плюс розрядження, заряжання магазинів, поводження зі зброєю, правила поводження. Тактика дії малими групами в на пересічній місцевості в будівлях. Організатор табору Володимир Мосейко розповідає: табір для дітей безкоштовний. Гроші і продукти дали спонсори та волонтери. На Тернопільщині табір організували вперше. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина.